سلام به دوستان 8 تا 10 دقیقه است ممنون میشم که تشریف بیارین سر کلاس اسم فیلم که من نمایش دادم رایز اند رایز اف بیت کوین هست فکر می کنم خیلی بسیار عالی فکر می خیلی راحت بتونید از روی اینترنت دانلود کنید حالا هم نسخه اصلیش میتونید ببینید هم نسخه دوبله شده به شد زبان فارسی یه <تص> فیلم دیگه هم هست به نام دیپ وب هم چنان که به این سوالات پاسخ میدین من ممنون میشم چون من یه فیدبکی از کلاس میگیرم که ببینم چه جوریه این دوستانی که صفحه اینستاگرام ما رو دنبال نمی‌کنن لطفاً این کار رو انجام بدن فارسی یا انگلیسی توی همین اینستاگرام سرچ بکنن این صفحه ما رو می‌بینن اون تو من یه سری اطلاعاتی که خیلی مثلا دیگه حالا قول امروز نگی دیگه شده رو میذارم ازش استفاده بکنید ما رو هم میتونید تو تمام شبکه‌های اجتماعی با اون هشتگ ثروتیار سرچ کنین هم لینکدین داریم هم تلگرام داریم، اینستاگرام داریم و تو یوتیوبو و خدمتون آرزم که دیگه، همه‌شون هستیم دیگه من آدرس کانال یوتیوب همون بنویسم تا خدمتون آرز شود که بله، بله، پیش رواساکم اتفاقا از دوستان خوبی هستن تو این زمین خوب فعال هستند حوزه ماینینگ و کیف پول های سخت افزاری هم اینا کار میکنند میتونید از خدماتشون استفاده کنید اسم کانال یوتیوب من کریپتو فاندر هست فاندر با این مدل و خدمتون رو شود که 100 تا ویدیوی آموزشی توی حوزه کریپتوکارنسی دارم یه سری مواردی هست که شما اینجا میبینید خب قسمتشام اونجا میتونید مشاهده کنید فقط نفتش اینه که این هزار تویی که با هم صحبت کردیم خیلی راحت شما من که این مسیر رو رفتم میتونم شما را از تو این هزار تویی بگذرونم نه تنها دوره من بلکه تمام دوره‌هایی که توی حوز... اصلا دورهای آموزشی که به زبان فارسی هم داره برگزار میشه شما میتونید همین مباحث رو تو اینترنت پیدا کنید اما پیدا کردنش یه بحثه و ن... ده... حالا برقراری ارتباط بین این مباحث و همین خاطر میخوام بهتون بگم خیلی چیز عجیب و غریبی برخورد نکردین خیلی راحت می‌تونید خودتونم پیدا بکنید اما شما با این کارتون که اومدین یه دوره رو بگذرونید سرعت ورود به بازارتون رو در هزار کردید و این هزار رو مبالغم نمی‌کنم بهتون ثابت میشه که چقدر تأثیر داره خب این سوالا رو مگر ما از یوسفی بذارید و دوستان همه شرکت بکنن تقریبا 9 تا بقیه دوستان الان فکر میکنم سیزده نفر تو کلاس حضور دارن خواهش میکنم این سوالات رو جواب بدید هیچ اسمی رو من نمی‌بینم که نگران این باشی بلکه بر اساس فقط جواب‌ها به من یه اسکرین شات در نهایت میدن که من میتونم از اون استفاده بکنم پس یادتون باشه بعد از این کلاس حتما اون کاری که گفتم روی گوگل کروم و فای فاکس انجام بدی، یه دونه نرم افزار چیز هم لایسنس دار خدمتان آنتی ویروس بخرید خیلی شاید حضر ای نداشته باشه ولی عرضشش رو داره چون شما مطمئن باشیم توی این بازاره همه دنبال اینن که سر اما بهتراشن تو قسمت کلاهبرداری یه چیزایی بهتون میگم که باورتون نمیشه چه پولای زدن رفتن حتی یه کانسپتی هست به نام آربیتراژ یه, یه مقدار کلاسون جلب. میگم نمیخوام یه دفعه تو ه... یه جلسه یه حجم دیتا بهتون بدم اذیت بشی یه شرکت اسپانیایی به آربی بوده اسم موتورش خیلی هم موتور خوبی بود 22 هزار نفر تو دنیا ازش استفاده میکنن الگوریتم قوی داشت و همه هم داشتن ازش بهره میگرفتن 100 میلیون دلار از جیب سرمایه‌گذارش زده گفت آقا موتور من یه جا اشتباه کرده بود و فلان بهمون پیچید و که چند وقت اخیر یعنی چند وقت اخیر پیدا کردن که این صد میلیون دلار بیت معادل بیت که به قول معروف عجیبه مشتریش زده برده تو دارک وب و اونجا چنج کرده فدرکس هم داره دارک وب یه داستان سیلک رود داریم که با هم می‌بینیم و که میگم ویکی‌پدیای مواد مخدر که چه جوری کار کرده فنسته یه جم... گینه بو بگیره اف پی او البته گرفتنشون ولی حالا هنوز کیپکوطه حال جالب 966 تا من رفلکسی صدامو دارم آقای یوسف کنم بعد شما زحمت بکشید میکروفون رو ببندید بله جناب مباشرف ببخشید الان من نظر سنجی رو قرار دادم حالا دوستان یه تعدادی پاسخ دادن الان من فایل پوینتتون آوردن هر زمان که تشخیص دادید که دوستان نظر سنجی رو شرکت کنند، فقط کافیه که سمت راست بالای پاورپوینتتون یه علامات سخط هست روی اون کلیک کنید گزینه هاید رو که بزنید نظرسنجی ها نمایش شده بشن. بسیار عالی. ممنون از لطفتون خواهش میکنم در و این خیلی قصه داستانی مهمی داره و بهش میپردازی. یکی از دغدغه‌های دق دوستانی که بیتکوین کوین صدای من الان خوب میاد یا نه؟ اوکی بسیار عالی. من چون مایک رو زدم به یقم، دیگه جلو ذهنم نگرفتم، گفتم شاید مثلا شما افته صدا صداداری. خب بسیار عالی من اسم این نرم افزارا رو یکیش ماینر بلاک بود دوست عزیزمون که تو همین اسلایدها هست شما اسلایدها رو میتونید از زیر این ویدیو تصویر من که میبینید یه بالاش نوشته فایل این مجموعه اسلایدار رو دانلود بکنید جلسه سکشن اول دارید که میتونید حالا مراجعه کنید اون تو هم گفته شده حجم من مطلب تو وازه کریپتوکارنسي فوق العاده زیاده و ما تو یه نقطه‌ای به هم می‌رسیم که من شما رو به اصل منبع، منبع انگلیسیش بسط می‌کنم چون همه بچه‌ای که دارن ترجمه می‌کنن کانتنت پرووایدرای که تو ایران هستن اکثرا دارن همونا رو دوبله فارسی ترجمه فارسی می‌کنن. خیلی هم چیز سختی نیست. سری اصطلاح داره که این جلسه با هم یاد می‌گیریم. هم که شروع می‌کنید خوندن و حالا یه روشایی بهتون خواهم یاد داد که چجوری ازش بتونیم نهایت استفاده رو ببرید. ببین بحث دولت‌ها بلاکچین هست یه اتفاقی میافته. ببینید همیشه فساد وجود داشته دیگه تو سازمان ها، همین یکی مثال زدن مثلا کارت جلی پایان خدمت پاسپورت جلی نامه، نف... و گواهنامه جلی، همه چی جلیش هست یه خونه رو به دیویس نفر میفروشن حالا حالا جدیدا یه مفتاد داستان عوض شده ولی اینا احتمالا شنیدین یا نزدیکانتون مثلا یه خونه خریدن که به 6 نفر دیگه به چند نفر دیگه فروختن حالا اینا رو بستری به وجود اومده که اطلاعات واضح نبوده حالا میاد روی چین روی زنجیده بولوک همه ترانسپرنت میشه پس اعتماستازی بین شهروندان کاهشه عرض شود که آقای حقیقی دوست عزیزمون اگر سؤال داریم آخر کلاس که میخوام یه مقداری سرعت بدن که مطالبمون رو بتونم منتقل کنم ازخواهی میکنم دیدم دستتون رو بلند کردیم فقط آخر کلاس من جواب شما رو خواهم داد سوالا رو مطرح می‌کنیم یه راه هم برای این ارتباط پیدا می‌کنیم کاهش پتانسیل فساد سوء استفاده از کاهش هزینه ها و بهبود کارایی و اثربخشی افزایش اعتماد بین دولت و سیستم های مدنی ها آنلاین هست ببین مثلا این چرتیا هست که به فرض خوب شد گفت اینا تصویر نیست من آره باقری دقت نکرده بودم که شعر نزده و شعر اولی رو زدم دومین شعر رو نکردم اون سفره خب تصویر من دارین الان دیگه ممنون هستیم که اگه مون همیشه م... مشکلی پیش میاد برای من همونطوری تحت لفسی بنویسین چون فارسی به هم ریخته است من نمیتونم بخونم سری متوجه شم بحث چرتیار دیدی مثلا اون سیل بود تو زلزله کردستان بود که آیا علی دایی یه روستا رو تقبول کردن بازسازی کردن چقدر آدم های دیگه هم اومدن گفتن یه شماره کارت دادن گفتن آقا بریزید ولی همون آدمهادم ها چکای برگشتی داشتن که از این پولایی که رفت خود رفت و چکاشون کارشون پاس شده؟ خیلی کارای بداخلاقی داشتیم هیچ وقت نمیشه آدم و با تعصف این بداخلاقیات. توی چرهتیام این اتفاق زیاد میفتید. حالا جالبه که، یک کانسپتی داریم با عنوان بلاکچین و ها که تمام ورودی اینها مشخص میشه الانی که ما حسابامون بسته است و اجازه نمیدن دسترسی داشته باشیم بهترین نقطه برای ها استفاده از ظرفیت بلاکچین و کریپتوکارنسی. تو کریپتوکارنسی نهی بزرگ به محدود کردن میده به تحریم میده من بحثم دور زدن تحریم نیست و اصلاً اون یه آدرس غلطیه که بعضیا دارن با بلاکچین به مردم میدن. چیزی به نام بلاک کردن حساب وجود نداره، مسدودی حساب وجود نداره. مدل اجتماعی فرهنگی عوض میشه. با هم توی این دوره زیاد در خصوصش بحث حفاظت و نگهداری از داده ها و اطلاعات حساس دولتی هست. ببینید مثلا اتفاقات که مثلا توی بن کرمان افتاد یه سری خونه‌ها با خاک یکسان شدن ویران شدن مالکینش مالکینش